كتير صعب تكون انت اخد دور القوي قدام عايلتك والناس اللي بتحبهم وعايش معهم وما بدك يقلقوا ولا يعتلوا هم وانت من جواتك عم تتعذب وتتوجع وما عارف كيف تداوي جروحاتك، عم تصمد وتتحمل وتحل مشاكل غيرك ومشاكلك انت بعد ما انحلت، بس اللي عم بيخليك تتحمل هالدني هو توكلك على رب العالمين، وقناعتك الكبيرة انه الامور رح تتحسن، قد ما كانت الظروف صعبة.